Житель Нової Каховки Антон Висоцький бавить первістку улянку. Каже, з донькою й дружиною Оксаною вони тепер у безпеці. Мешкають і з іншими вимушеними переселенцями у селі, в приватному будинку родини волонтерів полівод протягом місяця. Оксана каже, родина прийняла їх як рідних і у всьому допомагає. Все добре, у нас тут все є, головне, що не стріляють. Ми як їхали в ми аеропорт бачили, як горить. Та Оксана каже, хочуть з чоловіком додому, в Нову Каховку. Пора до поїдемо, да? поїдемо, поїдемо, да? да, бабушек і дідушек. Бабусі і дідусі Олянки залишилися в Новій Каховці та ближньому до неї селі Нижні Сірогузи, каже Оксана. Це окупована, Херсонська область – це повністю окупована територія. Нову Каховку ніхто не може доїжджати. Ми так чули, що виїжджали, там машина якась виїхала, її розстріляли. Вони перевіряють. Кар... Там стоять по городу, по місту стоять блокпости, вони перевіряють, документи перевіряють, ну, хто це. Як виживають батьки на окупованих росіянами території, дізнаються від друзів. Оксана розповідає, з батьками зв'язку немає, а друзі кажуть, у мирного населення закінчуються продукти. Поки ще мають, ну вже якби на грані. Два дні був зв'язок, а це от зараз сьогодні другий день, що немає зв'язку з Новою Каховкою. В ранку там стріляли. Оксана згадує, як окупанти почали бомбардування і обстріли околись Нової Каховки. Тоді й вирішили їхати на захід країни. Я кормила дитину, сиділа на кров і почула, чоловік почув, злетів з кроваті, побіг вікно, побачив, що зарево. І ми зібрали речі швидко, за пів години. Ми думали, що це на пару днів. Жінка каже, пологи були важкі, їй робили операції, і після цього вона змушена годувати дитину молоком чи сумішу з пляшечки. Дорога з немовлям, розповідає, здавалася безкінечною. Була дуже важка дорога. Ми мили ці бутилочки і приїжджали на всіх в заправках мили бутилочки, простояли ми сюди три години в профсі, мили на трасі бутилочки з-під бутилки, їх так і готували. Вона була то на руках, то в каляскі ми її везли. На Хмельниччину, каже, приїхали глибокої ночі і не вірили, що нарешті перебувають у тиші. Світлана Поробок, Новини на Суспільному, Хмельниччина.